بشكل ديمقراطي، انتخبوا ممثلين بشكل ديمقراطي. ولأول مرة المؤسسة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كانت فيه ورشات وإبداعات، وهذا في الحقيقة كان أثناء حضورنا في جمعية آباء وكحوليات التلاميذ، صحبة الأخ مصطفى الغواص. عاينا وشاهدنا هذه الحركيه التي كانت لولا وجود سي مصطفى لما كانت عرفت الوجود واليوم هذه المجموعه هي من ثمارات ذلك الجهود الذي قام به الصديق والاخ والرفيق مصطفى سجام احبك من كل قلب